Ασθενεί που είναι σε πλήρη ύφεση από την ασθένειά του είναι κατάλληλοι για αυτό λόγια μεταμόσχευση μυελού των οστών. Συγκεκριμένα, από περιφερική φλέβα, συλλέγουμε αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, μητρικά κύτταρα, τα οποία θα υποστούν επεξεργασία, κατάψυξη και φύλαξη σε ειδικού χώρου. Ακολουθεί ισχυρή χημιοθεραπεία, μία που σκοτώνει τόσο τα υγιή όσο και τα καρκινικά κύτταρα. Αμέσω μετά, ξεπαγώνουμε τα μυτρικά κύτταρα και τα χορηγούμε στον ασθενή. Τα κύτταρα αυτά πηγαίνουν στο μυελό των οστών για να γεννούν τα φυσιολογικά κύτταρα, λευκά, ερυθρά, αιμοσφαίρια και αιμοπετάλεια. Η αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών εφαρμόζεται ω επιλογή στο πολλαπλού μυέλωμα, στο διάχυτο λέμφομα από μεγάλα β' κύτταρα, στο λέμφομα από κύτταρα μανδύα, στο λεμφοβλαστικό λέμφωμα και στο τάφ περιφερικό λέμφομα. Τα κάρτε σέλ είναι νοσοθεραπεία. Η νοσοθεραπεία είναι στοχευμένη θεραπεία με μοριακέ τεχνικέ. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε από τον ασθενή ανοσοποιητικά κύτταρα, τα επεξεργαζόμαστε και τα επαναχορηγούμε για να καταστρέψουμε τα καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή, μαζε, συλλέγουμε τα κύτταρα τα οποία θα υποστούν ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν έναν ειδικό υποδοχέα στη τους, ο οποίο συνδέεται με τα καρκινικά κύτταρα και τα καταστρέφει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μετά την ίαση τα cells παραμένουν στον οργανισμό και μπορούν, εάν η νόσος υποτροπιάσει, να επανανεργοποιηθούν, δηλαδή τα cells αποτελούν ένα ζωντανό φάρμακο. Ασθενείς με β' ανθεκτικό λέμφωμα, ανθεκτικό στη χημιοθεραπεία, σημειώνουν επιβίωση 6,5 μήνες και παρόλο που θα υπάρξουν υποτροπές, υπάρχουν μακροχρόνιες φέσεις.